Завали розбирають за допомогою важкої техніки. Після потрапляння ракети будівля зруйнована з 9 до 1 поверху. За словами голови військово-цивільної адміністрації Віталія Кіма, від 50 до 100 людей змогли врятуватись. «Розгребаємо завали, не скроєш цього. Попали в здання облдержадміністрації. Фотку зараз покажу. Розвалили полуздання. В кабінет попали ко мене. Більшість вийшло, спряталось чудом. Понятно, як зараз 8 гражданських завалами, які, ми сподіваємося, витягнемо і ще. Більше 100 вийшли. Не знаю, 50-100 давайте так. Постраждалих та загиблих деблокували рятувальники. Станом на 14 годину було врятовано 22 людей. Було нанесено вогневе ураження з цієї будівлі. Станом на зараз ми маємо 7 загиблих цивільних, 22 особи. Було врятовано з під завалів. Вони мають ушкодження, вони поранені, поранені різної ступені тяжкості. Вибух пролунав у 8.45, коли у співробітників Миколаївської обласної державної адміністрації та обласної ради вже розпочався робочий день. Вибуховою хвилою вибило вікна та шибки оточуючих житлових будинків та магазинів в центрі міста. <рес> «Магазин, ось написано, обов'язок аксесуари. Ми в початку, дівчатки наші в початку війни, обрали товар на склад. Сьогодні, я так розумію, що з рівною волною, не тільки у нас, а з теж дуже багато стекол повилітали. Ну, потери. Слава Богу, не живі, не... всі живі наші. Ну, тут нікого, звісно, не було. Пошуково-рятувальні роботи триватимуть, доки не знайдуть всіх, хто може залишатись під завалами. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.